ما لها الصف والتحية، الأميرة فاتنة تستاهل اجزان المعاني، الحلا والزين فيها ونورها لشع ضية، اذهلت كل العيون ونورت ليل الأماني، ادهلت كل العيون ونورت ليل الأماني، والكفو سفر أبوها شهم نار دوم حية، راعي في كل العرف قصي وداني، والفخر فيه سعد نبع الكرم والطيبه تلج الحساني، وانت عزوتي أخوها راعي القفن عديه، الوفي عبد الله اللي له مقام وعز الوفي عبد الله اللي له مقام جدها عبد الله كسب الفخر حمل حميه جدها مصلطه فعل الطيب حاز علي مكاني جدها عبد الله كسه بالفخر حمل حميه ودرر خواتها عند الجواهر والجماني وقرب بعمانها أهل الوفا والمكدرية والنشاء أخوالها يذهبهم كل الزماني يا المعرس طفرت اليوم بالشمس البهية حقها في الجلد وغمرها بحبك والتفاني حقها في الجلد وغمرها بحبك والتفاني